لفرد الشعر واطالته وتنعيمه يلا بينا نشوف الطريقه ازيكم يا حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهارده هعمل لكم وصفه نخاع انثى الجمل جميل جدا بجد للشعر تحفه انت طبعا بتغلفيه بقى بالطريقه اللي هم الشركه بتغلفوا بيها كده بطريقه جميله وسهله وبسيطه التغليف ده ليكي انت هنعمل بس اهم حاجه الطريقه وبعد كده نتكلم عن التغليف. ما تنسيش تعملي يا حبايبي لايك لأن البنات بتستفيد فعلًا من الفيديوهات بيعملوها أفكار مشاريع وممكن يكسبوا منها في ناس كتير أول محتاجة. فأنت لما تعملي لايك غيرك هيشوف الفيديو. فأنا ياريت تعملي لايك للفيديو لو سمحتي ونبدأ بقى في الوصفة على طول. جريت كمان تشارك الفيديو مع أصحابك. انا بقول كده يا حبايبي لان فعلا القناه محتاجه دعم لان المفروض البنات اللي بتعمل افكار المشاريع دي بتعمل بحاجات بسيطه وعايزه تكسب منها ويبقى مصدر دخل ليها مش عايزه طول عليكم يلا على طول نبدا في الفيديو مكونات نخاع انثى الجمل مبدئيا كده نخاع انثى الجمل مش بيجيبوا انثى الجمل وياخدوا النخاع بتاعها هو النخاع عموما هو ماده من عظام الحيوانات اللي داخل عظام الحيوانات يعني انت مثلا ممكن تجيبي الماسوره من عند الجزار وتقول له اكسرها لي وهو ده الماده اللي جواها بتبقى النخاع هو ده نخاع انثى الجمل هو ده النخاع الخاص اللي احنا هنحتاجه فانا عملت لكم زيت النخاع عملت الفيديو بالتفصيل هنزله لكم ان شاء الله قريب لو لقيت تشجيع على الفيديو ده ولايكات وتعليق ان شاء الله هنزل لكم الفيديو باذن الله بتاع النخاع اللي انا عملته ده ان انتوا بتسالونا عليه على طول هو ده النخاع اهو انا هحاول ان انا اوريه برضك بطريقه اوضح هوريكو شكله كده هو بيبقى تقيل شويه انت ممكن على فكره ما تتعبش نفسك خالص وتجيبي زيت النخاع ده من عند العطار تمام يا حبايبي اهو شكله اهو كده تقيل شكله تقيل كده ولونه تقيل شويه انا خدت قد ايه معلقه كبيره من النخاع ده زيت النخاع تمام معلقه كبيره من زيت النخاع طيب هنجيب ايه بقى كمان شمع العسل شمع العسل من عند العطارين الكبار هتلاقيه موجود جدا احنا مش عايزين الشمع اللي جوه العسل اللي هو بيبقى على وش العسل ده لا احنا عايزين الشمع ده علشان هو ده اللي هنعمل بيه هيمسك الكريم بتاعي تمام هناخد تقريبا كده انا عايزه تقريبا معلقه صغيره نكسره بالسكينه احسن هناخد تقريبا كده معلقه صغيره ماشي معلقه صغيره من شمع العسل عشان هنعمل العلبه دي كده هنملي العلبه دي تمام المقادير دي علي قد العلب يبقي معلقه صغيره من شمع العسل هناخد بقي ايه معلقه كبيره من زبده الشيا زبده الشيا الخام معلقه كبيره مليانه ماشي هنعوز برضو كمان من النخاع ده هنزوده شويه في الاخر انا خدت معلقه كبيره تمام طيب هناخد ايه تاني انا عايزه يعني املا العلبه العلبه دي املاها بالكريم بتاعه ويبقي مظبوط معانا تمام هناخد كمان زيت السمسم معلقتين معلقتين كبار من زيت السمسم تمام يا حبايبي معلقتين كبار من زيت السمسم معلقتين كبار من زيت الزتون زيت الزتون مش هحطه دلوقتي مش بيتسخن زيت الزتون مش بيتسخن بيتاكسد لو اتسخن فانا هقوم مدوبه المكونات دي على حمام مائي يعني ايه بنجيب حله فيها ميه بتغلي ونحط المكونات دي عليها لحد ما تدوب خالص لان شمع العسل محتاج ان هو يدوب على نار هاديه جدا فانا هدوب المكونات طبعا الخطوة دي مش محتاجة يعني شرح لان عملتها قبل كده كتير فلها هدوب المكونات وارجع لكو في بقى حاجة بسيطة احنا دوبنا هو خلاص الكريم بتاعنا دوبناه دوبنا المكونات بعد كده بنحط في خطوة مهمة بنجيب حاجة اسمها فازلين حبشي ده بيدي نتيجة جميلة جدا معاك طب انت ما عندي خلاص هتزودي معلقة من زبدة الشاي الصفر عشان يدي له لون اصفر وجميل للكريم بتاعنا تمام هنزود كريم زبده الشيا الصفراء وهقوم حاطه بقى زيت زيتون معلقتين كبار معلقتين كبار من زيت الزيتون البكر يكون نوع حلو لازم المكونات كلها تكون نوعها كويس هنجيب بقى العبوات تكون نظيفه ومغسوله وكله تمام ونبدا نصب الكريم عليها في حاجه ممكن تحطي زيت عطر عشان يخلي الكريم بتاعك ريحته حلوه ممكن تحطي كبسولات فيتامين ايه يكون زيت عطر بدون كحول اي نوع زيت عطر حلو وتبداي بقى تصبي المكونات لما تكون بردت شويه في العبوه بتاعتك هتصبي المكونات كده اما تكون بردت عشان لو سخنه والعبوات دي بلاستيك هتسيح معاكي فدي ملاحظات مهمه لو ازاز بقى برده تستني حاجه بسيطه وتقومي صبه الكريم بتاعك الجميل في العبوات بقى تمام يا حبايبي لما بيجمد خالص بتستنى لما يبرد خالص بيبقى بالشكل ده جامد معاكي وطريقة بقى استخدامه علشان تعرفي أنت هتبيعيه وتقول لهم طريقة استخدامه إزاي؟ ده بيستخدم للشعر الجاف والخشن والمجعد لفرد الشعر. لما يبرد خالص خالص تبدأ اللي أنت بقى إيه؟ شعر نضيف ومغسول وتبدأي اللي انتي تحطي من الكريم بتحطيه علي الشعر مش علي فروة الراس لأنه تقيل علي فروة الراس هو بينعم الشعر جدا فأنتي هتقومي حاطة بأطراف الأصابع علي الشعر وتسرحي شعر بمشط ضيق وتبدأي تلبسي طرحة قطن وتلفي شعر طاقية وتلبسي طرحة قطن بيبقي الشعر زي الحرير تمام يا حبايبي تعالي نشوف برضو طريقة التغليف أنتي بتجيبي الخيش الخيش ده رخيص جدا بتجيب قطعة كده مربعة من الخيش وتبدأ اللي انت تجيبيها وتحطيها على الكريم بالشكل ده ولسه على فكرة مجمدش معايا فانا هسيبه لازم يجمد فانا هعمل في العلبة دي تقومي جايبة الخيش مربع بالشكل ده وتقومي جايبة من الخيش برضو خيط الخيش او خيط ستان وتبدأ اللي انت تلفيه عليه بالشكل ده كده تربطيها يعني تلفي لفه وتربطي ده كمان طريقه التغليف قلتها لكم اهو يا حبايبي كده جاهز اكتبي بقى تاريخ الانتاج بتاع المنتج ولوجو بقى بتاعك خاص بيكي كده يبقى مشروع جميل جدا وتبيعي بقى معاه منتجات طبيعيه حلوه كده ومن اللي احنا عملناها برده اهو شكله جميل وحلو جدا ظبطيه بقى طبعا انت ممكن تحط شرط ستان تحط وردة كده بسيطة من شرط الستان او فيونكا في وكده المنتج جاهز معانا وجميل جدا وكمان فعال جدا ما تنسوش بقى تعملوا لايك اي سؤال مستنية أسئلتكم وكمان صفحتي تابعوها على الانستجرام وعلى الفيس سعاد مصطفى هتلاقوا فيها وصفات كتير برضو او فيديوهات كتير ومش هنسى اقول اي حاجة لو انتوا عايزين اي سؤال اكتبوا في التعليقات وانا هجاوبتو على طول ان شاء الله ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده ويا رب تكون فكرة مشروع جميلة ليكو بداية مشروع حلوة ولو في ملحوظة بس بسيطة الكريم لو تقيل حط عليه زيوت بسيطة جدا يعني معلقة زيت كمان لو فرق عشان توصلي للسمك اللي هو الخفيف الدهني الجميل لو انت عايزه زي الفازلين كده لو انت عايزه يعني يكون اه مثلا خفيف خالص زي الميه كده زودي شويه شمع عسل بس طريقتي ان شاء الله مظبوطه جدا ومقادير مظبوطه وامشي على المقادير بالظبط ولو عايزه ريحته تبقى حلوه حط زيت عطر زي ما انت عايز بشكركم جدا مع السلامه